Azken denbora asko erpikatu den erabiltzaileei iluzurra egiteko mailu metodo bat ikusi da. Maila hoetan, hartzaileari ustezko bideoseksual batekin mehatzen zaio, eta bideoa ezplorik atzaren horrez, dirua eskatzen zaio. Askotan mehatxua sinesgarriagoa egiteko maila gure elbietik bidaltzen dute, gure edatua lortu dituztela simulatzeko. Edo bestela, eduki sexualeko horriak bizitatzean sisteman, maloare bat ezkaratu bela esaten dute. Noski, bideo benetan ez da existitzen. Mota honetako iruzorrak jasotzean mehatxaturik esentitzeko, horreitek segurtasun neurri batzuk artitzakegu. Adibidez, ordenagailoaren kamera une horoi estalita izatea. Horretarako, pegatine bat nahiko izango da. Bestela, biztetzen ditugun web horriak HTTPS auruzkia dutela, ziurtatu bezakegu datuen galera eta rapurreta ekideteko. Azkenik erabiltzeere ezagunen mailak edo esperoz ditugunak ez eta berehala ezabatzea gomendatzen dugu. Mota honetako mezu bat jasotzean egin behar dugun lehen gauza benetan egia izan daitekeen ziurtatzea da. Aurretik azaldutako aholkuak erospetatu geituugu, ezinezkoa izango da gure bideo intimo bat izatea eta beraz jasotako mezuaz astu daitezke aholkuak ez baitugu jarraitu gure maila benetan apurtuta izan den konporatu bezaegu. Hori egiteko web hau erabiliko dugu. Gure maila segurua dela ezaten badu ezgarak eskatu behar. Aholkuak ez baditu jarraitu eta gure mailarndatuak lapurtuta izan direla konturatzen bagara, FCS edo Osirekin kontaktuan jarri beharko gara, araasala konpontzen laguntzeko